Шелести півжовкли листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить. І все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю. Згадки про робочі репертуари, студентське життя та навіть дитячі мрії – так відбувався квартирник «Директорська ложа». Головні герої квартирнику – режисер Віктор Мозговий і директор закладу Артем Свистун. Головний меседж нашого творчого проєкту – що Україна переможе. Продано було 35 квитків. Але бажаючих їх додатково було ще більше, тому що навіть не вміщувалися в приміщенні, додатково доставляли стульчики, хлопці тут поруч сиділи 6 чоловік на одному місці. Ну, я можу сказати, що десь приблизно 45-50 людей сьогодні відвідали наш захід. Квитки символічна ціна 100 гривень дорослий квиточок, 70 гривень дитячий квиточок». Головні герої розповідали про цікаві факти зі своєї біографії, демонстрували архівні відео з професійного життя та пам'ятні фото з дуривками піснями виступили шість акторів театру. Ця ідея дійсно з'явилася у 2019 році і я дуже довго, як пропонував Артему Олександровичу, для того, щоб це був експеримент такий собі на камерній сцені. В театрі взагалі було представлено 20 квартирників з 2019 року, 15 є, є автором і режисером постановника. Глядачі кажуть, їм сподобався квартирник. «Враження дуже гарні, тому що я вже відвідую не перший квартирник. Я особисто знаю двох героїв, які сьогодні з нами були. Я знаю майже всі історії, які вони сьогодні розповідали». «Мені дуже сподобалася вистава, як грали актери. Раніше бувало раз два в місяці, а зараз в з війною вже менше стало». Захід тривав приблизно півтори години. Аналогічний квартирник має відбутися 18 листопада. Також в планах провести подібний захід на початку грудня. Назар Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.